Сєвєродончанину Валерію Воротінцеву 27 років. Свій бізнес він розпочав одразу після закінчення університету і запуску квест-кімнат. А потім відкрив у Сєвєродонецьку власну мережу кав'ярень. Я звик в Харкові ходити в кав'яринку, мені це подобалося. Тут мені цього не хватало. Окей. Думаю, давайте запускати кофейню, тому що я хочу ходити в кофейню, хочу сидіти там, працювати за ноутбуком, хочу себе комфортно там чуствувати і пити вкусний кофе. За три роки Валерій відкрив у Сєвєродонецьку 5 кав'ярень та створив 25 робочих місць. Навесні збирався відкривати шосту та запустити новий напрямок в бізнесі – електросамокати. Втім, війна зіпсувала плани. Валерію прийшлося рятувати родину від війни у більш безпечне місто. Зараз він з родиною живе у Хмельницькому. Каже, біз ніс вдалося релакувати лише частково. Мені було опять кофеїн. у мене є тепер 5 кофемашин. Одна згоріла шоста. Потім у мене є там 12 кофемолок. Ну, у мене там немає холодильника, у мене там немає, наприклад, як меблі, і так далі. Тобто, як у нас, як, получається, машина без четвертого колеса. Підприємцю вдалося вивезти з Сіверодунецька 10 електросамокатів, ще 25 докупив нещодавно. Валерій розповідає, для нього це новий напрямок в бізнесі. Тому зараз він вивчає усі тонкощі цієї справи та працює над помилками. 35 самокатів, да? Мені очевидно, що вони ламаються. Ми пішли в ВАБАНК, як звичайно, потратили всі деньги на 35 самокатів, вони почали ламатися, а у нас немає гроші їх ремонтувати. Тобто потрібно було купити 20 самокатів, а гроші, які 15, можна було купити запасні запчасті. Наступного року, навесні, Валерій Воротінцев планує розширити парк електросамокатів мінімум до сотні. Восени відкрити першу кав'ярню у Хмельницькому. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.